Олена обирає солодощі у супермаркеті. Дівчина каже, зазвичай не користується поліетиленовим пакетом. Я особисто більше підтримую екологічні варіанти, от але просто ситуація така, що у нас було багато дрібного товару. Ну а сюди він не вміститься. От але, все ж таки, якщо ми навіть і купуємо такий пакет, то ми потім його повторно використовуємо, а не викидаємо на смітник. Вадим, купує у супермаркеті мандарини, ними наповнює поліетиленовий пакет. І Вадим, і Олена кажуть, не вважають придбання таких пакетів проблемою. Особисто для мене це не суттєво, тим більше я дуже рідко купую подібні пакети. Дуже часто я приходжу зі своєю екоторбою, якщо я йду саме за покупками, тому для мене це не є проблемою. Мені здається, це суттєво не впливає, тому що торбенка буде використовуватися повторно. А для сімей ну, малозабезпечених, мені здається, все-таки використовувати екоторби, авоськи і тому подібні матеріали. Пакетом не подаються. Керуюча супермаркетом Ірина Власенко каже, до здорожчання пакетів покупці звикли. Великий коштує 4 гривні, маленький 3 гривні. Хоча раніше було дешевше. Спочатку були жалоби, але ж зараз вже звикли і нормально. Покупців, які до супермаркету приходять зі своїми пакетами, небагато, розповідає Ірина Власенко. Підвищення вартості поліетиленого пакету до 3 гривень на їх придбання не вплинуло. Ті, які купували більшість, так вони і купують. Зміни вартості пакетів відбувались відповідно до закону про відмову від поліотилену в Україні, розповідає представниця Офісу «Розумний довкілля» Хмельницький Світлана Каретун. Наразі вже для покупців є пропозиція – вам потрібен пакет, якщо так, то за нього платіть. Яка користь від цього закону від того, що потрібно поступово привчати наслання до того, що поводження з такою будівельною справою, як пакет, має бути розумним. За словами Світлани Каретун, Мента підвищення цін на пакети привчити населення до мінімізації кількості пластику в побуті та використання багаторазової альтернативи – екологічних пакетів чи турбин. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.